Overgreb i mediebranchen bliver stadig forsøgt skjult, og i denne uge handlede det om 63-årige Michael Dyrby, som angiveligt blev fyret fra TV2 efter en række overgreb, og som nu er redaktør på Berlinske gratisvis B. Tidligere journalist hos Berlingske Media, Anne-Louise Krag-Ryge, delte onsdag nogle sms'er, som hun har fået fra en ledende medarbejder hos Berlingske. Jeg piller kvinder for hinanden, genopbygger dem og sørger derud for, at de vil gøre alt for mig. Og enhver ved, at jeg primært bruger studentermedhjælper til at underholde mig, og at den underholdning nemt kan erstattes med en film eller lignende. Sammen med Katrine Rosenbæk har Krav Ryge fortalt om kulturen hos Berlingske, og det fik den øverste chef for koncernen, Anders Krab Johansen, til at tweete. Jeg synes, I skal komme ind til en gennemgang af jeres afsluttede sager med vores HR-direktør. Det er bedre en offentlig debat, hvor afgørende informationer ikke kan afsløres. Til uden forstående berlingske medier accepterer ikke sexisme. Katrine Rosenbæk sagde, at selvfølgelig skal det diskuteres i offentligheden, for jeg har ikke gjort noget ved det internt. Han svarede, enig, sexisme skal drøftes offentligt, og derfor deltager jeg selv i debatten om det generelle og et sag. Men enkeltsager er sværere at belyse, når den ene part er tavshedspligt. Og det er et klassisk greb, som vi ser i mange af de her MeToo-sager. Ej, jeg kan desværre ikke gøre noget ved det, for jeg har tavshedspligt. Vi har klare beviser for, at en ledende ansat hos Berlingske Medier har troet og nedgjort til underordnede og at de har fået det at vide, og alligevel siger ja, de, at det, det kan vi slet ikke snakke om. Altså, det, ja, ja, vi har fået fremmede vedkommende, men vi har jo tagstedsblik. Og det passer selvfølgelig ikke, for man må altid forsvare sig. Og hvis de skal fortælle deres side af historien, så har de fri adgang til at gøre det. Og det man ikke må gøre, det er, at du må ikke unødigt offentliggøre følsomme oplysninger om andre. Der ligger en dom, hvor en arbejdsgiver havde været ude at forsvare sig imod nogle anklager, som en, en tidligere medarbejder var kommet med i en dokumentar om stedet. Og der blev det fundet, at arbejdsgiver havde unødvendigt delt følsomme oplysninger om den ansatte. Og det relevante her, det er, at det er unødvendigt og ligesom på sociale medier, så er de her følelser og de er sjældent relevante for noget, andet end hvis man gerne vil lave et ad hominem og sige, at du er bindegal, og her er din psykiaters udtalelse. En situation, hvor man gerne må tale om et sygdomsforløb, det er for eksempel, hvis en tidligere ansat siger, at jeg blev fyret på grund af min seksualitet, mit køn eller min etnicitet, og der må arbejdsgiver gerne gå ud og sige nej. Det er på grund af 120 dagesreglen Og 120 reglen, hvis I ikke kender den, så er det en aftale, man kan lave i sin ansættelseskontrakt, hvor arbejdsgiver kan fyre medarbejdere, hvis de over en periode på 12 måneder har været syge i mere end 120 dage. Når det kommer til at forsvare sig imod en konkret anklage, så vægter ytringsfriheden højere end en eventuel tavsedspligt. Hvis Berlingske medier havde noget at forsvare sig med, så kunne de sige, nej, men vi mener ikke, at der var hold i de anklager, der kom. Vi har talt med andre ansatte, som sagde, at det her ikke er sket. Vi kiggede på de sms'er, men mener ikke, at de var rigtige. Der er alle de ting, man kan sige, handler om de konkrete anklager og de konkrete beviser, som modparten er kommet med. Der er ikke nogen tavsedspligt der, som forhindrer egentlig at forsvare sig. Der er tusindvis af ting, som arbejdsgiver gerne må sige." Og jeg synes ikke, det er urimeligt at sige, at Anders Krabb Johansen lyver, når han påstår, at han er underlagt en tavshedsblik, som forhindrer ham i at forholde sig til de her klare, konkrete anklager. Altså man kan sige, at det er en klassisk anvendelse af Lex Nugaskaris, som er latin og på dansk nok bedst kan overtales til, at man ikke skal lytte til folk, der er fuld af lort. God weekend. I øvrigt har vi også i Forening mod lovlig Lokning fået lavet et nyt postkort, som handler om, at man ikke har noget at skjule, som man kan give til f.eks. medlemmer til jul. Og på den anden side så er der så en fuldmagt, hvor der står, jeg giver hermed Forening mod lovlig Lokning adgang til alle mine data. Så kan vi jo kigge på det og se, hvad man har at skjule. Og vi har også et alternativ til at købe julegaver i år, som folk lige vil aldrig vil brugt. En donation, hvor man får et fint kort men hilsen, og hvis man har lyst, så skriver jeg gerne den hilsen under. Uh, så gå ind på, på lovlig lokning på som de går dig et postkort eller skrås dig et og se mere.